آن قصد که جمشید در او جام گرفت، آهو بچه کرد و رو هارام گرفت، بهرام که گور می گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت